Hinn meinta bara þetta á milli engabílsins og borgarlínu er mýta. Borgarlínan snýst um frelsi okkar til að velja sjálf okkar ferðamóta og gera almenningssamgöngur að raunvörulegum valkosti. Borgarlínan gagnast þeim sem velja engabílun með því að auka plásið á götunum. Góðar almenningssamgöngur bæta lífskeiði okkar allra. Þannig búðum við til blómlegt, spennandi og nútímalegt borgarsamfélag fyrir okkur öll. Ég heiti Dóra Björt og er oddviti pírata í Reykjavík.